السلام عليكم عزيز المشاهد أهلا بك للحلقة الرابعة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو حاشرح طرق عمل الأدوية الشائعة في الأسواق للسكري النوع الثاني ومضاعفاتها الجانبية تابع معي للنهاية لأن هذه المعلومات تهم كل مريض سكري ولا تنسى الاشتراك بالقناة طبعا هدف هذا الفيديو هو تعليمي وليس لاستخدامه كوصفة طبية أو لإيقاف استخدام أي دواء موصوف لك بدون استشارة طبيبك الخاص نبدا بالمركب ميتفورمين والاسم التجاري جلوكوفيج هو اول خط في علاج ارتفاع السكري ويتم خلطه مع مركبات اخرى كما سنرى لاحقا يعمل على تقليل انتاج الجلوكوز من الكبد ويقلل امتصاص الجلوكوز المعوي يحسن حساسيه الانسولين من خلال تعزيز امتصاص الجلوكوز في الخلايا وحرقه مده توفر هذا المركب في الجسم هي 6 ساعات وعشرين دقيقه اما المضاعفات الجانبيه الشائعه فهي الاحساس بالضعف والم العضلات غازات البطن وامساك غثيان وقيء او حرقه معده دوخه وارتفاع انزيمات الكبد اعلى جرعه مسموحه في اليوم هي 2550 ميلي جرام الدواء الثاني الاسم التجاري جانوميد هو خليط من المركب سيتاغليبتين وميتفورمين اضافه سيتاغليبتين يزيد من انتاج الانسولين بشكل غير مباشر بمنع تكسير هرموني الهضم المحفزه للانسولين incretin hormones وقد شرحتها بالفيديو السابق الرابط هنا بالاعلى يقوم بتحفيز افراز الانسولين ويخفض افراز الجلوكاجون من خلايا الفا وهو الهرمون المعاكس للانسولين. مده توفر هذا المركب في الجسم هي 6 ساعات وعشرين دقيقه اما المضاعفات الجانبيه فهي صداع الراس الاحساس بالتعب والضعف انسداد او سيلان الانف والتهاب الحلق غازات، اضطرابات المعدة، إسهال، عسر الهضم، غثيان، وقيء. أما أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 100 ملغ فقط. الدواء رقم ثلاثة جنوفيا المركب سيتاجليبتن هو نفس طريقة عمل جانوميد لكن بدون الميتفورمين، حيث يمنع تكسير هرمونات الهضم المحفزة للأنسولين إنكريتين هرمونز مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 12 إلى 13 ساعة. المضاعفات الجانبية الشائعة هي سيلان أو انسداد الأنف، التهاب الحلق، صداع الرأس، ألم في الظهر. ألم المفاصل والعضلات غثيان وألم المعدة الامساك او الاسهال اعلى جرعه مسموحه في اليوم هي 100 ملغ فقط الدواء رقم 4 الاسم التجاري جلفاسمت المركب هو خليط من زيدا جليبتين وميتفورمين ايضا هو يمنع تكسير هرموني الهضم المحفز للانسولين انكريتين هورمونز مما يسمح بتحفيز افراز الانسولين وقمع اطلاق الجلوكاجون من خلايا الفا في البنكرياس مده توفر هذا المركب في الجسم هي 3 ساعات اما المضاعفات الجانبيه الشائعه تورم اليدين والكاحلين أو القدمين التعب والضعف دوخة وصداع الراس الرجفة وانخفاض نسبة السكر في الدم قش قشعريرة واعلى جرعه مسموحه في اليوم هي 100 ملغ فقط. الدواء رقم 5 الاسم التجاري ديميكرون او غلايكا إمّار. المركب غلايكاكليزايد يقوم بتحفيز افراز الانسولين من خلال تحفيز مستقبلات خلايا بيتا في البنكرياس بشكل مباشر عن طريق نقل الكالسيوم داخل الخلايا وايضا يحسن حساسيه الانسولين الطرفيه. مده توفر هذا المركب في الجسم هي 12 الى 20 ساعه. اما المضاعفات الجانبيه الشائعه انخفاض نسبه السكر في الدم الدوخه والنعاس الصداع، التعرق، تعب وضعف، عصبية، رشفة الأطراف، تنميل أو وخز أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 160 جرام الدواء رقم 6 الاسم التجاري أمرل المركب جليمبي رايت. هذا المركب يحفز البنكرياس على زيادة إنتاج الإنسولين عن طريق تحفيز مستقبلات خلايا بيتا ويساعد الجسم على استخدام الإنسولين بكفاءة ويقلل الحساسية مدة توفر هذا المركب هي 5 إلى 8 ساعات في الجسم المضاعفات الجانبيه غثيان اضطراب معوي الام في المعده قيء واسهال دوخه صداع الراس التعب اعلى جرعه مسموحه في اليوم هي 8 مليغرام فقط الدواء رقم 7 الاسم التجاري تروجنتا المركب ليناجليبتين يزيد من تركيز هرمونات الهضم المحفزة للانسولين انكريتين هرمونز النشطه مما يحفز افراز الانسولين مع ارتفاع الجلوكوز في الدم ويقلل من مستويات الجلوكاجون في الدوره الدمويه مدة توفر هذا المركب في الجسم هي 12 ساعة اما المضاعفات الجانبيه فهي اعراض شبيهه بالبرد انسداد او سيلان الانف التهاب الحلق السعال اسهال قله الشهيه الغثيان او القيء والحكه اعلى جرعه مسموحه في اليوم هي 5 ملغرام فقط الدواء رقم 8 الاسم التجاري فريغزيا والمركب دباغليفلوزين يعمل هذا المركب على الكلى ليقوم بطرح الجلوكوز من الدم الى البول مده توفر هذا المركب في الجسم 12 الى 13 ساعه والمضاعفات الجانبيه الشائعه انخفاض السكر في الدم التهابات جلديه وفطريه التهاب المسالك البوليه وزياده الحاجه للتبول والم عند البول وتغيرات في مستويات الدهون في الدم ويقوم بخفض ضغط الدم أعلى جرعة مسموحة في اليوم هي 10 من فقط عزيزي المشاهد إذا عجبتك سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك واكتب ما تريد أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى